He αρχιτεκτόνικε μέρος το πρώτον Έχει πλεκτέ ζουλέια Δύο Έχει μόνο κατοικία Τρία Έχει πόλου κατοικία έγεφύρα, γεφύρα Πέντε έκιον κοιον γεφύρας Έξ Έχει κρεμαστέ γεφύρα Έπτα και περί αιρετέ γεφύρα 8. Τα ερέπια.